Кавова історія Маргарити Кулик почалася під час Революції Гідності. Приїздила на Майдан та пригощала на Інститутський протестувальників. Це було волонтерство на Майдані. Коли готувала чай та каву і носили на Інститутську, це якраз були такі самі спекотні часи, 19-21-22 лютого. Ось. Ну, хоча про, про те, ще тоді не і не думала. Потім приїхала додому, сама я жила в новому Бузі, і створила громадську організацію, яка займалася волонтерством під час як почалася війна країни російсько-українська, почала діяльність як волонтер. Маргарита займалася збором речей та продуктів для військових, передавала їх на фронт. Сама ж також чекала повернення сина з зони бойових дій. Спілкування з військовослужбовцями надихало на справи. «Випадків було дуже багато різних і курйозних, і веселих, і трагічних, звісно, тому що це війна. Найбільше запам'ятався випадок, коли один із солдат прийшов, і показуючи свій бронежилет, який був змятений, побитим і цим самим рятував йому життя. Це, мабуть, саме такий запам'ятуючий момент». Кав'ярню відкрили два місяці тому поблизу автовокзалу. Для цього Маргарита пройшла навчання у Києві в мережі ветеранського бізнесу «Ветераногруп». У закладі вели спеціальні пільги для учасників бойових дій. Зокрема, тут можна підвісити каву чи десерт, придбати їх для військовослужбовця. Список підвішених позицій розміщують на спеціальному стенді. «У нас є такі папірці, на яких написано, яка кава є в підвісах і якою кавою можна скористатися. Але, от, на жаль, чомусь нас більше підвішують, ніж забирають. Мабуть, дуже скромні дівчата та хлопці, то коли ми розповідаємо, що є така система, вони, в основному, підвішують, а не забирають. Скористався підвішеною кавою Богдан Кисіль. Взяв американом. Чоловік служив у 30-й окремій механізованій бригаді санітарним інструктором роти. Пішов у шостій хвилі мобілізації. Мені дуже сподобалася акція там, «Підвисито каво» коли людина може купити каву собі і пригостити якось дистанційно видаленого якогось побратима, товця або просто потребуючу людину. І я скористався». Війна познайомила Маргариту Кулик з Оксаною Федоровою. Жінки зустрілися на курсах психологічної підтримки дружин учасників АТО. Оксана сім років тому з родиною поїхала з Донецька. Там лишили квартиру та роботу. «Виїжджали, бо ми не бачили там можливості далі жити, при цій всій ситуації, що там творилося, ці люди у формі з автоматами ходили по вулицях, я не могла там залишатися і ростити свою думку. Тому навіть не було питання, залишатися чи не залишатися, ми просто виїхали вже влітку 14-го». Раніше Оксана не мала досвіду ведення бізнесу. Усім кавовим тонкощам вчилася в колеги, проте зараз відчуває себе на своєму місці. У кав'ярні мені дуже подобається. Я дійсно полюбила цю справу. Це надає мені якесь задоволення приготувати каву, отримати компліменти за те, що вона смачна. Військовослужбовці вишають у кав'ярні подарунки, зокрема прапор України привезений зі сходу шеврони. Власниці планують зробити окремий куточок для військової атрибутики. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.